Na Dneska bych vám chtěl představit Bedřicha. Neznáte ho náhodou někdo? No dobře, tak možná, že se nejmenuje Bedřich. Ale mně se zdá, že poslední dobou nám takových Bedřichů nějak přibývá, ne? Dneska je Bedřichovi 25. Ano, zrovna dneska. Slaví totiž narozeniny. A první gratulanti. Něco mi říká, že to dneska bude velký. Bedřich totiž poslal svoje rodiče na chalupu. Takže má celý vejvák pro sebe. A pro své kámoše. No jo, narozeniny si člověk prostě musí užít. Tak dobře, Bedřich podobné akce pořádá co 14 dní, ale dneska má narozeniny. Takže má na to právo, ne? Hej Honzo, onzo, počkej. Hej, tak party teprvej jede, rozjíždí se a ty už jdeš domů. Kámo, já musím do práce, ty to A co? To jako, že jdeš do práce? Chápeš, že vstávám 6, ty vole. Je v šest. Tak na to bych se vykašlal vstávat v <laughs> <laughs> Tak ty by ses na to vykašlal, ale já musím vydělávat na snubák, chápeš? Dobře. Ty báš pár pěkně. prachy do ženských, Nic, vole, ča, je to tvůj život, jasně, vole. <laughs> Čo? ja ja vypadá to, že to Bedřich trochu přepísknul. Ještě, že má Bedřich hodnou maminku, která se o něj vždycky postará. Ale Bedřich po tomhle víkendu dělá zkoušky na vysoké. A jelikož se nestihl připravit, asi ho vyhoděj. Zase. Tak jo, vyhodili. Byl to sice poslední termín, takže. Studium na téhle škole asi končí, ale to nevadí ne, on studuje další dvě školy, dokonce jednu v Belgii. No a kdyby to náhodou nevyšlo ani tam, rodiče ho dostanou jinam ne. On by Bedřich něco rád dokázal sám, jenomže jak na to. Asi vás nepřekvapí, že Bedřich bydlí u rodičů a nájem neplatí. No to je dobře, něco málo přispívá no. No jo, nechává se živit a nemá doma žádné povinnosti. Sem tam zajde na brigádu, ale moc dlouho tam nevydrží. Od tatínka dostává docela slušné kapesné, tak si může dovolit úplně, něco chce. Bedřich nemá holku. A proč taky? Stála by ho jenom čas a peníze. A hlavně je to závazek. Tak raději utíká do svého virtuálního světa. Neustálé party s kamarády, které si vlastně taky může koupit. Cítí se být úspěšný. Jenomže každý úspěch něco stojí. Bedřich nemá dokončenou žádnou školu, vlastně nic neumí, ani sám pořádně neví, co by chtěl dělat. Ale proč taky? Má na to všechno čas a on si ten čas hodlá pořádně užít. No dobře, no, tak ať netvrdíme, že za všechno vlastně může jenom Bedřich. Možná měl právě smůlu v tom, že jeho rodiče ho k ničemu pořádně nevedli. Pořád se o něho starali jako o malé dítě a ani si božá nevšimli, že už je dávno dospělý. No jo, jenomže on se o sebe postarat sám neumí. No co? Takže servis rodičů dál pokračuje v Mama Hotelu. Pamatujete si Honzu? Honza to má ve skutečnosti ještě mnohem těžší než Bedřich. Jeho rodiče jsou rozvedeni, otec o něho nejeví zájem, kapesné nemá skoro žádné a je rád, když státou vůbec vyjde. Ale něco ho to naučilo. Postarat se a spolehnout sám na sebe. Ne, že by ho to někdo naučil, ale on neměl na výběr. Co myslíte? Je jeden horší než ten druhý? Co pak mohli ovlivnit, v čem by růstali? O vašem životě rozhodujete pouze vy. Je pouze na vás, čemu v životě dáte přednost, nebo čeho v životě budete chtít dosáhnout. Ostatní lidé vás budou ovlivňovat pozitivně i negativně. Ale na vás bude, jak se s tím dokážete vyrovnat a kým se nakonec stanete. máme tolik možností, jak se svým životem naložit.